Скажіть, будь ласка, як ця ракета працює? Як вдалося знищити? Наскільки це складно було? От все, що можна розказати, так? Те, що можна офіційно, розкажіть, будь ласка ну так дивіться ну по-перше ви там в титрах зараз поправте аеробалістичну ось ну тому так, що це так редактори ви почули пана Юрія це зазвичай знизу а це аеробалістична а, да, ну, о, так, це, що, це... що таке кінжал так ну це це нормально тут немає такої сильної помилки, але все ж таки буде аеробалістична більш правильно от, тому що це по суті ракета ну як її називають іскандер повітряного обозвання так це ракета яка от іскандер балістична вона летить знизу вверх так летить і на випускається на великій швидкості а е, вже аеробалістичну х-47 кінжал е, піднімає винищувач міг 31к міги бувають теж різних модифікацій от саме з маркуванням К це і є міг носій ракет кинжал, від яких у нас постійно от, від тих мігів тривої по всій території України от він піднімається з території Росії цього разу цієї ночі 4 Числа близько двох годин ночі він піднімався з аеродрому Савослейка, і звідти, власне, здійснив пуск повітряне командування-центр, яке, власне, опікується от, і Київщиною, зокрема, так, дивилося, супроводжувало цю ціль, власне, і в мазі міг 31. І, власне, було відпрацьовано саме дивізіоном. Патріот, який може, здатний збивати балістичні ракети. Про це і сказав своєму постій, так, в своєму дописі на телеграм-каналі командовач політичного силу генералу Владу Власне, про, про те, що нам потрібно більше таких систем, мабуть, і не варто говорити, так, ми розуміємо, що загроза балістичного озброєння, застосування є по всій території Криму, особливо на східному напрямку. Саме цей напрямок є одним з найважливіших, бо там відбуваються атаки. Але, зрештою, ви знаєте, що столиця, місто Київ, зокрема, є ціль номер один. Один для ворога найбільше і найчастіше атакують саме Київ, де зарозташовані всі органи нашого управління, влада і так далі, і багато інфраструктурних об'єктів. Очікуємо, що дійсно сам ПТІ, теж, який вже скоро буде теж на бойовому чергуванні, очікуємо інших дивізіонів, Петріот, і будемо посилювати протиповітряну оборону. Ну, де це найнеобхідніше, де найгарячіше і де це може захистити наше небо не лише від балістичних ракет, але і від авіації противника. Ми знаємо, що загроза серйозна від керованих авіабомб на сьогоднішній день. Тому мусимо посилюватися і в цьому напрямку, щоб відганяти російську авіацію подалі. Безумовно, це гарна новина. Безумовно, там зараз за парібриком горить. Ну вже горить, напевно, не перший день, тому що ну, це ну, такий от фактично ляпас Росії. Вони розповідали, що е Петріот це застаріле там, американське озброєння, що нічого він там не може, ну, російське оружие лучше в мірі і так далі, і так далі. От маємо підтвердження е того, що... Дійсно, воно ефективно працює, навіть проти супер, як вони там називають, гіперзвукової ракети, так, ось. Ну, не така вона вже і гіпер. Тому ну, хочемо подякувати, ну, і командувач подякує нашим партнерам, які нам надають таке озброєння сьогодні. Ніхто й не вірив, що Петріот може бути в Україні так швидко. Ну, хотілося ще раніше, ну, як змогли партнери, так і дали. І хочемо, щоб партнери бачили його в роботі. Так, ми вже показали декілька відео Там командувач був е присутній на командному пункті, де він сказав хлопцям, треба пробувати вони сказали, будемо пробувати, от і пробували. так, так, от так, пам'ятаємо ми це відео показали всьому світу, що помогайте нам. Хочемо, щоб ще німецькі партнери теж наростили нам е е поставки Iris-T, один з найкращих сьогодні систем. Ну, вони по балістиці ну, там, навряд чи будуть працювати, так, але от по аеробаліст... аеродинамічних цілях супер, просто комплекс працює. Ага. І Дуже. хочеться ну, ще раз скористатися ефіром. Дійсно, ну, не поспішайте, будь ласка, з новинами, ми об... обов'язково про все вам розповімо, все покажемо. Не можна так інколи наперед видавати ту інформацію, яка може дещо нашкодити, тому усім дякую, хто дійсно підтримує повітряні сили і вірить в протиповітряну оборону. Будемо робити все для того, щоб її зміцнити.